To prominente gæster på Brøndby Stadion i dag. Hvad siger I til det, I så? God, god, start, god start på sæsonen. Dejligt at være på på stadion til sådan en openingskamp. Det var en fornøjelse. Ja, enig. Det er første gang, jeg er her efter at jeg har Så Og skandale. Ja. ja, sådan er det, når man er ude og se en masse fodbold rundt omkring i Europa. Øhm, nej, det var fedt. Æ, altid dejligt at være her. Det er jo vores andet hjem, så, øhm, så det er jo skønt. Ja, nu skal I selv snart i gang med jeres øh, sæsoner. Det dejligt lige at komme og sige hej til folk og fans herude igen. Ja, helt vildt. Altså, der er altid en mega god stemning. Især sådan, første kamp i sæsonen, øh, nye, øh, nye forhåbninger og forventninger. og Der var en virkelig god stemning i dag, og det var godt at se holdet også kunne, kunne leve op til det. Ja, ja, vi starter op her om tre-fire uger i to så der, der er stadig lidt tid endnu. Ja, hvad synes I egentlig om det, I så inde på banen i dag? Jo, men det var, det var det så godt ud. Altså, jeg synes, der var, der var kontrol hele kampen igennem. Og, øh, Ja, altså det var, man kan godt se, at det var, det var lidt en anden stil, end, end, end da jeg var her, men, men på den gode måde. Øh, jeg synes, at den øh, god start nu så også lidt af den kamp, der blev spillet i, i torsdag, specielt den anden halvdel var også rigtig god. Så øh, det ser lovende ud, og jeg håber da, at man, øh, man bygger videre på det. Tak, fordi I lige havde, havde tid her og held og lykke med i sæsonerne i, i Frankfurt og i London. Tak. Mange tak. tak.